Κύριε Πρόεδρε, θα σας ενημερώσω για τις πεσυνές αποφάσεις. Νομίζω ότι τα πολλά λόγια είναι φτώχια. Αυτό που θα σας πω σε λίγα λόγια είναι ότι είχαμε ένα καθοριστικό βήμα αυτές. Ένα καθοριστικό βήμα για την έξοδο της χώρας από την πολιτική κρίση. Δόθηκε ένα σαφές σήμα εμπιστοσύνης προς τι αγορές. Και ταυτόχρονα νομίζω ότι το που αφορά και τον ελληνικό λαό που έχει υποστεί με ιόβια υπομονή και ψυχραιμία θυσίε, μεγάλες θυσίε δόθηκε και μία σαφής δέσμευση για το οριστικό τέλος των προγραμμάτων, των μνημονίων, με το τέλος του τρίτου προγράμματος σε ένα χρόνο από σήμερα. Τώρα νομίζω ότι πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας και όχι να χαλαρώσουμε, να εντείνουμε τις προσπάθειές μας σε αυτά τα βήματα τα τελευταία, ώστε να διαμορφώσουμε τις προϋποθέσεις για μια δυναμική ανάκαμψη της οικονομίας, που όμως θα μεταφραστεί και στο επίπεδο της ζωής και της καθημερινότητας των πολιτών σε μια προοπτική δίκαιης ανάκαμψης δίκη ανάπτυξη και επούλωσης των μεγάλων πληγών της κρίσης. Εγώ θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να σταθώ και σε κάτι άλλο όμω που νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι ότι η Ελλάδα, α, και η εικόνα αυτή δεν είναι μόνο από τη χθεσινή εξέλιξη, είναι από την πορεία των... Το τελευταίο διαστήματος, η Ελλάδα βρίσκεται ε, αυτή τη φορά με πάρα πολλούς ε, και υποστηριχτές στο διεθνές στερεώμα. Μετά από πολύ καιρό. Και αυτό είναι κρίσιμο, διότι γνωρίζουμε, βρισκόμαστε σε μια δύσκολη γειτονιά, με εντάσεις γύρω μας, καταφέραμε να κρατηθούμε στον σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτό είναι σημαντικό, και βλέπουμε ότι όχι μόνο παραδοσιακοί συμμαχοί μας, α, στηρίζουν τις προσπάθειές μας. Έχουμε μπροστά μας την προσπάθεια να διεκδικήσουμε δίκαια αιτήματα δεκαετιών. Στη Γενέβη τέλος του μήνα έχουμε μία ακόμα κρίσιμη διάσκεψη για το Κυπριακό. Και άρα νομίζω ότι αυτό ίσως είναι το πιο σημαντικό συμπέρασμα, πέραν δηλαδή της θετικής χθεσινής εξέλιξης, ότι πατάμε ξανά στα πόδια μας και έχουμε ισχυρέ και σημαντικές συμμαχίες για την διεκδίκηση των δίκαιων ετοιμάτων που αφορούν τον ελληνικό λαό πρωτίστως, αλλά και τον ελληνισμό ευρύτερα. Κύριε Πρωθυπουργέ, ευχαριστώ πολύ. Φωνώ απολύτως μαζί σας ότι την θεσινή απόφαση του Eurogroup πρέπει να την εκλάβουμε ως την αφετηρία της τελικής μεγάλης προσπάθειας για την οριστική έξοδο της χώρας μας από αυτή τη βαθιά κρίση που έχει ταλανίσει τον τόπο μας και το λαό μας με τόσες και με τόσες άδικες θυσίε. Θέλω όμως να τονίσω για τούτο. Πέραν το ότι σε όλη αυτή την προσπάθεια, την οποία η κυβέρνηση και τα δημοκρατικά πολιτικά κόμματα θα φέρουν σε πέρας και είναι δικό τους θέμα. Εγώ δεν πρόκειται ποτέ να αναμειχθώ, ξέρετε, το χαρακτήρα μου στα ζητήματα αυτά, αλλά θέλω να σας τονίσω ότι είμαι εδώ παρόν στο πλαίσιο του ρόλου μου και την υποχρέωσή μου να στήριξω όλη αυτή την προσπάθεια μέχρι το τέλος. Σε αυτό το ξέρετε, το ξέρουν όλοι θα είμαι συμπαραστάτης, πάροντας στο πλαίσιο του συνταγματικού μου ρόλου. Όμως, μου δίνει η ευκαιρία να τονίσω τούτο με βάση τη θεσσινή απόφαση. Χθες, με αφορμή την Ελλάδα και την ελληνική κρίση, αποδείχθηκε ότι στην Ευρώπη η αρχή της αλληλεγγύης, βασική, αξιακή αρχή, αν θέλετε, του πολιτισμού μας, αλλά και βασική νομική αρχή, με όλα τα προβλήματα που πάντα έχει η Ευρώπη και θα έχει, ως την τελική τη ολοκλήρωση λειτουργεί αυτή η αρχή. Επειδή όμω λειτουργεί, πρέπει να αντιληφθούμε και τούτο όλοι οι Ευρωπαίοι, τούτε τι ώρε. Το 2017 είναι ένα χρόνο εκλογών, όπου οι Ευρωπαϊκή λαοί αποδεικνύουν, και είμαι βέβαιος ότι θα το αποδείξει ο Γερμανικό λαό στι εκλογέ του Σεπτεμβρίου, ότι αντέχουν για να στηρίξουν το ευρωπαϊκό όραμα. Αντέχουν απέναντι σε όλε εκείνε τι δυνάμει του λαϊκισμού που επιβουλεύονται το ευρωπαϊκό όραμα. Και την Ευρώπη του μέλλοντος. Μια Ευρώπη που δεν έχει μόνο ρόλο για του λαού τη, έχει ένα πανανθρώπινο, πλανητικό ρόλο για διαδραματίσει. Όμω, όπω οι λαοί αντέχουν, έτσι και οι ηγεσίε του. Πρέπει να αποδείξουν και εκείνε ότι σε αυτό το κάλεσμα των λαών, γιατί για κάλεσμα των λαών, για υπεράσπιση τη Ευρώπη πρόκειται, και οι ηγεσίε παίρνουν το μήνυμα. Και τι σημαίνει αυτό, Ότι πρέπει, ακριβώ επειδή ο ρόλο τη Ευρώπη είναι πανανθρώπινο, πλανητικό. Πρέπει να προχωρήσουμε στην Ευρωπαϊκή Ενοποίηση. Έχει μείνει πίσω. Η θεσμική Ενοποίηση πρέπει να προχωρήσει και να προχωρήσει το ταχύτερο δυνατό. Σε ό,τι αφορά την Ευρωζώνη, πρέπει να αναλογιστούμε ότι η Ευρωζώνη στηρίζεται στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Δεν είναι μόνο Νομισματική Ένωση. Άλλωστε, δεν νοείται Νομισματική Ένωση, πραγματική Νομισματική Ένωση και ισχυρό νόμισμα χωρί Οικονομική Ένωση. Άρα πρέπει να προχωρήσουμε και εδώ πέρα από τη θεσμική πορεία που αφορά το σύνολο τη Ευρώπη και στην οικονομική και νομισματική Ένωση. Άρα πρέπει να υπάρξουν και σημαντικέ αλλαγέ ω προ τα εργαλεία που έχουμε και τα αρμόδια όργανα ιδίω, όπω είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπω είναι η Ευρωπαϊκή κεντρική Τράπεζα για να μπορέσουν να διαδραματίσουν αυτό τον ρόλο. Και αυτό γίνεται τόσο περισσότερο σημαντικό όσο τούτη ώρα η Ευρώπη ξέρει ότι σε πολλά πράγματα είναι μόνη τη αλλά για να μπορέσει να τα το ρόλο τη, χρειάζεται ισχυρά εργαλία, άρα χρειαζόμαστε μια ισχύρη Ευρώπη. Η Ελλάδα απέτυξε, πέρα από τη δική της προσπάθεια, ότι θέλει και εκείνη να εγραμματίσει το δικό της ρόλο. Δεν μεγαλοπιανόμαστε, δεν είμαστε αλλαζόμενοι. Δεν λέμε ότι εμείς θα αλλάξουμε μόνο την Ευρώπη, όμως λέμε προς όλους του εταίρους μας ότι είμαστε εδώ, με αφορμή και με την εμπειρία, αυτή την τραυματική εμπειρία της να παλέψουμε όλοι μαζί για αυτήν την Ευρώπη, που πρέπει να τη φτιάξουμε όπως την οραματίστηκαν οι ιδρυτές της. Είναι ένα χρέο μας και νομίζω ότι η δική μας κρίση, το δικό μας μεγάλο πρόβλημα, είναι ένα μεγάλο δίδαγμα και για μας και για τους λαούς της Ευρώπης, αλλά και για τις ηγεσίε της Ευρώπης. Καλή δύναμη, εύχομαι. Να είστε καλά,